7 березня 105А. Саме тут, у п'ятиповерховому будинку, живе Дмитро Іванець. Сьогодні, у день 76-ї річниці перемоги над нацизмом, біля вікон оселі ветерана Другої світової війни, грав оркестр військової частини 3039 Національної гвардії України. Дмитро Іванцю 97 років. Живе у Миколаєві з 1936-го. Після закінчення школи працював верстатником по дереву та слюсарем. Потім настала війна. 17-річного Дмитра Іванця спрямували до лав 61-ї Нікопольської стрілецької дивізії 28-ї армії. У складі 66-го стрілецького полку брав участь у бойових діях за визволення Миколаєва. Нацистські війська відтіснили за межі міста, до берегів Бузького лиману. «Дивізія прийшла, із... Дивізія прийшла з Кавказу. До нас дійшли. Потім нашу армію взяли на поповнення і згодом перекинули нас на перший білоруський фронт. І потім весь цей шлях потроху склався». У червні 1944 року полк брав участь у білоруській наступальній операції. Під Брестом важко поранили командира взводу. Його обов'язки взяв на себе молодший сержант Іванець. Місяць, Білорусь... «Місяць звільняли Білорусь. Я командував взводом. А потім Білорусь звільнили. Дійшов я до Бреста. І там мене поранили. І я пролежав у госпіталі». Після госпіталю Дмитро Іванець брав участь у бойових діях на території Литви та Німеччини, був під Берліном. Про те, що війна закінчилася, молодший сержант дізнався так. Нашу армію бросили на Прагу. Нашу армію кинули на Прагу. У мене війна закінчилася під Прагою. Прага теж повстала. У них були два партизанських загони, і потім зі Сходу підійшли, і ми підійшли, і взяли. І звідти потім пішки знову до Білорусі. Я до 47-го року служив. За перемогу над Німеччиною, за взяття Берліна, за взяття Кьоніксберга. Неповний список нагород ветерана. Після демобілізації Дмитро Іванець повернувся до Миколаєва, брав участь у відбудові міста. До пенсії працював на Чорноморському суддобудівному заводі, займався ветеранською діяльністю. Зараз живе разом з єдиною сестрою, допомагає виховувати чотирьох онуків. Спасибо, Спасибо, вы Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.